Capsul ini dibawakan khas oleh Sirajam Malaysia. Secara umumnya, saya rasa semua orang dah tahu cara bus gigi dua kali sehari, kan? Okay, tapi saya ada selakan boleh share tips-tips dia. Okey, contoh yang pertama cara pemilihan berus gigi. Sebab uh, ramai je fashion yang datang dia tak tahu uh, cara berus gigi tu um, berus gigi main peranan ke tak. Okey, jadi the first thing saya share dengan anda semua berus gigi yang uh, lembut sangat sesuai untuk uh, kita pakai harian. Tak perlu yang keras, yang hard punya tak perlu. Asalkan yang lembut sudah cukup. Tapi cara you brush, how you brush, uh, tak perlu kuat, okay? Satu so, yang the first thing, second thing, penggunaan floss. Sebab saya tahu ramai yang tak biasa dengan pakai floss, and then ada juga orang yang tak kenal apa itu floss, okay? Jadi bila uh, mereka datang dekat klinik, kita akan tunjuk satu-satu uh, brush gigi yang sesuai. Uh, pakai floss. Ah uh, floss ni memang kena pakai terutamanya orang yang keadaan gigi berlapis, okey? Bila berlapis, you susah uh, nak bersihkan uh, gigi. Jadi kita sarankan pakai dekat celah-celah uh, gusi so bagi betul-betul makanan bersih, okey? Tu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan ubat kumur. Kalau anda tanya uh, berapa kali nak pakai ubat kumur? Ah uh, okey, sebenarnya dua kali dah cukup. Uh, pagi dengan malam, tapi janganlah pakai ubat kumur saja. Selepas berus gigi pakai ubat kumur, okey? Yang tu yang ketiga, yang keempat, yang paling penting uh, diet kita. Uh, contohlah, orang yang uh, perokok, okey? Perokok, orang yang amalkan diet alkohol, suka minum alkohol, dan uh, mereka yang kurang Um, minum um, makan kalsium lepas kurang minum susu tak ada ambil mengambil yogurt uh, yang tu memang dia punya keadaan gigi senang reput ah uh, dan of course lah mereka tak aware untuk datang klinik at least 6 bulan sekali uh, kalau paling tak boleh pun 1 tahun sekali tapi better you datang 6 bulan sekali untuk kita tahu kesihatan gusi kesihatan gigi macam mana sebab ada kadang-kadang tu uh, pesakit kita tak tahu pun gigi ada rosak. Tahu-tahu gigi dah rosak and then perlu cabut. First 6 month you dah bawa anak jumpa, anak bawa dentist. Okey, first untuk kita tengok kebersihan mulut dia. Betul ke tak macam maksudnya ada ketak uh, susu-susu sebab bila walaupun menyusu, uh, susu ibu dia pun boleh buat uh, kerak dekat lidah. Uh, that's why bila datang klinik kita ajar kena pakai dengan uh, kain yang bersih untuk bersihkan kandidat. Pastu uh, kita ada yang uh, berus yang dia letakkan dekat jari saja. So ibu busana untuk senang untuk bersihkan lidah. Okey, yang tu enam bulan uh, pertama. Selepas itu uh, akan ada kanak-kanak tu akan mula tumbuh gigi. Terutamanya start enam bulan ke ataslah gigi bawah dulu. Jadi uh, bila datang dekat klinik kita ajar cara-cara yang berus uh, okey berus gigi yang sesuai untuk kanak-kanak tu uh, bila nak mula um, apa bila nak mula pakai ubat gigi sebab fluorid yang berlebihan juga tak elok a sengah-sengah kanak-kanak uh, suka telang ubat gigi kan. Uh, jadi tu kita memang advise uh, pakai yang ubat gigi Florida tapi ibu bapa kena pantau, kena pan uh, sama ada kanak-kanak tu pandai meludah ke uh, sebenarnya uh, langkah untuk penjagaan itu dia kena start daripada awal-awal lagi, okey. Uh, maksudnya ibu bapa pun aware bagi susu dan minum manis and kena ajar kanak-kanak terus berus gigi, okey. Yang tu yang pertama. Yang second macam uh, tadi yang tanya ah uh, bila gigi mula ganti, okay. pada seawal lima tahun, gigi bawah yang akan mula goyang dulu. Gigi bawah akan mula goyang dulu and then uh, diganti oleh gigi baru lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Dia tengok sebab ada setengah kanak-kanak lima -kanak, tahun paling awal dah ganti gigi baru. Dan ada juga yang enam tahun. So ada setengah ibu bapa dia macam risau, anak saya uh, dah lapan tahun, kenapa macam tak ada gigi ganti lagi? So Uh, kalau macam tu better datang cek jumpa doktor nanti kita ambil x-ray sama ada dia memang congenitally missing mm. ataupun pernah mengalami accident ke apa yang efek gigi kekal untuk tumbuh. Mm. Uh, jadi kalau dah start nampak goyang boleh bawa datang jumpa doktor gigi yang berdekatan uh, supaya doktor boleh advise macam yang terbaik. kapsul tadi dibawakan khas oleh Sirajum Malaysia.